Nu kan du nominera en byggnad, plats eller park i Täby som du tycker ska få utmärkelsen Täby Stadsbyggnadspris. Skicka in din nominering senast 20 juni på täby.se/stadsbyggnadspris.